Всіля, щоб побачити, сина я падало з четвертого поверку. 22-річного тернополянина Святослава Шмиглика в лікарню доставили вночі 7 червня у важкому стані, каже директор медзакладу Ярослав Чайківський. У пацієнта діагностовано закрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку, пошкодження кісток лицевого черепа, Забій грудної клітки, в подальшому діагностовано переломи компресійні грудного та піркового відділу хребта, також у пацієнта є відкритий перелом п'яткової кістки». Ярослав Чайківський розповів, стан Святослава Шмиглика стабільний, загрози життю немає. Його в медзакладі відвідує цивільна дружина Олена Кизима. Вона каже, чоловік хотів служити за контрактом у територіальній обороні. «Ми читали, що можна зі строкової служби, замість строкової служби взяти дві контракти. Ми дзвонилися з Володимиром, так як він представився. Він нам, він нам назначив зустріч, це була субота, на другий день, в неділю, він нам назначив зустріч. Він сів в машину, прийшлася сісти в машину мені, вони знялися з місця. Пояснили, що ми їдемо військомат, там ніби їхні головні, головні ті командуючі, що от, от з ними будемо спілкуватися. Ну і виходить, що вони його викрали. Це відбулось 15 травня, каже Олена Кизима. За її словами, вночі 7 червня Святослав намагався втекти з військомату, бо йому повідомили, що призвуть на строкову службу. Тоді, О, коли? тоді, коли він втік, він же до мене подзвонив, сказав, що Лєна я взламав ногу, приїдь мене, приїдь, мене забере. Я до нього, я до нього вже коли приїхала. Ну, через деякий час там мені треба було викликати таксі з іншого кінця міста приїхати. «Я до нього дознесу, мені каже, Лєна, я лежу за зупинкою, я підійшла за зупинкою, я його там підняла, там вже мені від цього, від цього павільйончика мені його поміг таксіст довести до машини, але він ще в машину не сів, ще приблизно п'ять хвилин я з таксіста умалювала, щоб він його взяв у машину, бо той ж кров з нього капала та й він його, відповідно, і не хотів брати. Ми тільки сіли в машину, що він вже погодився, щоб його вести, ми сіли в машину, вибігло з, воє... ну, з боку воєнної частини, вибігло. Шайка хлопців, я не можу сказати кількості, бо я не була в тому стані, щоб їх рахувати. І почали виривати двері машини, його витягувати. Я, відповідно, також відкрила двері, кажу, "Алю, «Альо, альо, що ви робите, хлопці? В нього, можливо, про травма хребта, якщо він падав, він падав з вікна, ви кажу, що ненормальні чи що? І от після того, як я кажу, кажу до цього, давайте викликаємо міліцію, викликаємо швидку, мені пішли, мені в лице пішла, пішла цівка того перцевого газу, чи як вона називається. Я пішла, і, ну, і вони мені ще, ще раз бризнули, я його, напевно, вдихнула дуже сильно, і я десь приблизно півтора-півтора хвилини, хвилину, певно, я дихати не могла». Щоб отримати коментар про цей випадок, ми звернулися в обласний військомат. Черговий Олексій Гулякін повідомив, що працівників прас-служби сьогодні немає, і сказав звернутися завтра. До речниці обласного військомату Олени Величанської дотелефонуватися ми не змогли. Адвокат Олександр Нюня телефоном розповів, військомат повинен сповіщати юнаків про призов, а вони мають з'являтися на медкомісію, отримавши це сповіщення. Військомати здійснюють в принципі призов у формі оповіщення, тобто видається відповідне розпорядження. Іде, ну, умовно кажучи, така розсилка на територіальні органи, громади, тобто на місцеве самоврядування, які в свою чергу отримують тобто, наказ про призов, отримують списки призовників, і вони мали би повідомляти там, юнаків про те, що вони є в цих списках, про те, що в них є такий обов'язок. А якщо юнаку вручили повістку і він не з'явився, за це, наприклад, буде наставати адміністративна відповідальність. Але ніхто повноваження там, затримувати особу, доставляти її там, проти її волі, заставляти служити в Збройних силах України, в принципі, повноваження немає. Тобто, от такі дії є стаття 146 Кримінального кодексу про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Ну тобто такі дії повністю під неї підпадають. Речниця військової прокуратури західного регіону Юлія Галущак розповіла: "Цю справу передали у Державне бюро розслідувань. З даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Тобто перевищення службовою особою повноважень. санкція в статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі". Реціальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура військово та оборонній сфері західного регіону, а слідство територіального управління ДБР розташоване в місті Львові. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.